Okej. Okay. Så i den videon här så ska vi se hur vi kan lage funktioner i JavaScript. Funktioner är extremt viktigt när man skriver kode. Det är ett måte att lage ett sett med instruktioner så vi kan kjøre väldigt enkelt bara man skrive in en kommando. Så vi kan nå se her hur man vill lage en funktion. Så då brukar man function kommandon. Da ska vi først lage en funktion på samme måte som vi lager eller deklarerer en variabel Så da trenger vi et navn på funksjonen Og la oss si at dette er en funktion som ska printe ut hello til, til konsolen Så vi kan kalle den print hello Da må vi rett etter namnet på funksjonen ha en sånn åpning og sluttparenthes Og så trenger vi i tillegg to såna klamme-parentheser Alt som vi skriver mellan de to klamme er den koden som kommer til å bli kjørt når vi, når vi da kaller den funksjonen her. Slå oss bare skrive ut hello til konsolen. Så då skriver vi console.log hello. Men hvis jeg prøver å oppdatere siden min nå, så ser vi at det skjer ingenting det er fordi at her har vi bare deklarert funktion. vi har bare laget funksjonen, men vi har ikke kallet funksjonen, eller kjørt funksjonen hos det. Det kan vi prøve å gjøre her nede, så hvis jeg bare skriver her print hello, och parentes, så vil den funksjonen bli kjørt, så da vil den hoppe hit, og så vil den gå gjennom all den koden som står här. da har det bare ei linje da, men vi jeg nå oppdaterer, så ser vi her at det står hello En veldig nyttig egenskap med funktioner Er at du kan sende in argumenter til den funksjonen Det vil si vi kan sende in variabler og tekst og tall og så videre Til den funksjonen når vi, når vi kaller den Og det gjør vi bare med å skrive inn her, så la oss si at vi vil kunne sende in en tekst Så lager vi en midlertidig tekstvariabel her vi trenger ikke å bruke var-kommandion da, vi kan bare skrive navnene på variabelen Og så kan vi her I stedet for at vi printet hello La oss bare kalle funktionen for print Så kan vi da skrive til konsolen den teksten som vi sender in når vi kaller det funksjonen. Så her kan vi for eksempel skrive Hei på deg Og da vil den variabelen her Ha verdien hei på deg Og det vi blir skrivet hei på deg Til til till konsollen då. Det ser uppdaterat nu. Då står det här hej på dig. Okej. Okay. Låt oss prova nu att lägga en funktion som er lite mer relaterad mot matematik som vi også kunde brukt som en utvårdring i i hvordan den funktionen skulle fungerat? Så låt la oss lägga en funktion som heter ABS och det den ska göra er att ta absolutvärden til det tallet vi sender in. Da ska vi først se på en annen veldig nyttig egenskap med funksjoner Det er at i tillegg til at vi kan sende in argumenter i funksjonen Så kan også funksjonen returnere ting tilbake Så vi kan bruke return-kommandoen Nå kan vi bare returnere tallet 1, da, bare for å vise at det fungerer Det vil si at vi jeg skriver ABS b, s det spiller ikke noen rolle hva skriver her inne, så vil denne returnere tallet 1, slik at det som står her vil bli lik tallet 1. Så hvis jeg skriver konsol, log console.log, så abs, og det spiller ikke noen rolle hva jeg prøver å sende inn av argumenter, fordi at denne returnerer tallet 1, så hvis jeg logger her nå, så vil det stå tallet 1, O det vil si at vi også kan bruke den funksjonen til å gi verdier til variabler Så hvis jeg skriver for eksempel tall lik abs Så vil det være lik det som den returnerer Som da skal være lik 1 Og det er det Men i det eksempelet her så ønsker jeg at den her skal returnere faktisk absolutt verdien til det tallet som vi sender in. Det vil si at hvis jeg sender inn 2, så vil jeg at den ska gi tilbake tallet 2, mens hvis det vi sender in bare tallet 2, så ska vi bare få tilbake det samme tallet. Så vi skal altså ta absoluttverdien, den som vi skriver i matematikken, absoluttverdien av tallet. Nå er det innebygde funktioner i JavaScript, hvor vi kunne gjort det, men bare for å lære litt her, la oss bare, la oss bare se hvordan vi skulle skrive det for forhånd og da kan vi prøve å starte med å bare si hvordan skal den funksjonen fungere og den skal fungere slik at hvis det tallet er positivt så skal den bare sende tilbake det samme tallet mens hvis det tallet er negativt så skal den sende tilbake det samme tallet men der vi har endret fortegn for hvis vi tänker på at okay, vi har ett negativt tal. hvordan kan vi gjøre det positivt? Det kan vi gjøre positivt med å gange med 1, da blir det lik 3. Men det kunne vært, vært fristans å bare sende tilbake det tallet ganger med 1. Og tar jeg absoluttverdien til minus 2 da, så ser vi at det fungerer, det blir 2. Men problemet er at hvis vi sender in ett positivt tal for la oss si at vi ikke vet om tallet er negativt eller positivt, men vi bare vil, uansett vad tallet er, så skal vi få tilbake tallverdien, men sender vi in et positivt tal. så vil det nå bli negativt. Siden vi bare ganger det med 1, eller vi kunne også gjort det enklere også, vi kunne bare sendt in eller sendt tilbake minus det tallet. Nå får det samme. Så det her ønsker vi skal bli gjort hvis tallet er negativt, men hvis tallet er positivt, så skal vi ikke gjøre noen ting. Da kan vi først sjekke om tallet er negativt, og det kan vi gjøre ved å bruke en if-setning. Så vi skriver if, og som har en parentes, og inne i den parentesen så skriver vi num mindre enn 0. Då sjekker vi om num er mindre enn 0, og hvis det stemmer, så vil all den koden som står mellom de to klammerparenthesene her, så vil den bli kjørt. Og da kan vi gjøre det på den måten her der, vi, her, der vi, hvis den nummen er mindre enn 0, så skal vi gi num en ny verdi, og det er den negative verdien av det nummen hadde før. Og hvis man er vant med matematikk, så kan det dette kanske se litt rart ut, fordi et tal kan jo ikke være lik den negative verdien til et tall, men i programmering så er ikke på samme måte som i i vanlig matematik, Så et likhetstegn i programmering betyr ikke vi har noe som skal være likt på begge sider men det er heller bare at det er noe som gir verdier til variabler Så når vi skriver her num er lik så vi vil vi gi en ny verdi til num som er lik det som står på høyre siden og siden num ikke har blitt fått noen ny verdi enda så vil vi da bare bruke den gamle verdien til num så vi gir en ny verdi til num som er lik minus den gamle verdien til num som vi si at hvis num er negativt så blir nå positivt og hvis num ikke er negativ så trenger vi ikke gjøre noen ting da kan vi sende bare tilbake det samme tallet så hvis vi bare oppdaterer nå så ser vi at det ble 2 så kan vi sende minus 55 det blir 55. Tar vi ett positivt tal, så skal det ikke skje noen ting. Da blir det også bare 55. Okej. Okay. La oss prøve å lage en annen funksjon som er litt mer avansert. Så, vi har mange matematiske operasjoner i javskrevet. Vi, vi har ganging, vi har plus, vi har minus, og vi har deling. Det vi ikke har, det er potenser så jeg kan ikke skrive det her, jeg kan ikke skrive 3 oppi de 4, eller jeg kan det men det betyr noe helt annet i JavaScript så det vi ikke gi meg 3 oppi de 4 det vi skal gjøre nå er å lage en funksjon der vi kan sende in to variabler vi kan kalle den for power eller pow, der vi kan sende in et tal og en potens så jeg kan for eksempel sende in in Inntallet 2 og 5 Og vi vil få tilbake 2 oppøyd i 5 Slik vi jeg vil kunne skrive her Jeg vil kunne skrive her, pow, 2, 5 Og så vi jeg få tilbake 2 oppøyd i 5 Og igjen, i JavaScript så har vi innbygde funksjoner for det Vi har et matematikkbibliotek som vi kan kalle for å skrive math. Så hvis vi skriver math.pow, så vi vi få ut 32, som er 2 oppi 5. Men la oss prøve å lage den selv, fordi da kan vi lære om foreløkker, som er ganske nyttig i programmering. Så vi ser här nå at når vi kjører pow 2.5, så får vi bare undefined, og det er den vi har ikke vad den denne skal returnere. Men vi skal i hvert fall returnere tal som skal være 2 oppi 5. Og hvis vi vet vad potensen er, her er det 5, så er det ikke noe vanskelig, for da kan vi bare returnere num ganger num ganger num ganger num ganger num, 5 ganger Det er da 2 oppe i 5 Og hvis vi gjør det, så ser vi at da får vi 32 Så det ser vi stemmer, men vi ønsker jo å gjøre den funksjonen her litt mer generell fordi at hvis jeg sender inn tallet 6 her nå, og oppdaterer nettsiden, så står det fortsatt 32, og det er fordi at det eneste denne koden gjør er kjøre, eller gange num med seg selv fem ganger. Så la oss heller prøve å gjøre dette litt mer generelt, Där vi bruker noe som heter en forløkke for å spesifisere hvor mange ganger vi skal gange num med seg selv. Så da bruker vi for-kommandoen, og inni en forløkke så trenger vi tre kommandoer, vi trenger en tellevariabel som jeg skal kalle i, som holder styr på hvor mange ganger vi har kjørt koden også trenger vi et kriterie som man kan sjekke etter for hver gang den har kjørt koden for å sjekke om den skal slutte så den skal kjøre koden så lenge i er mindre enn potensen, eller pot og for hver gang vi har kjørt koden så skal vi øke i med tallet 1 så vi skal øke i med 1, og det kan vi gjøre ved å skrive pluss plus i eller i Det blir det samme. Den forløkken vi kjøre den koden som vi skriver mellom de to klanteparktesene, og for hver gang vil den øke i med en, og så sjekke om i er mindre enn pot, og hvis en gang kommer til at i ikke er mindre enn pot, så sier den seg ferdig, og bare fortsetter videre med koden. Så vi kan prøve här å bare skrive ut i, og da ser vi her at den kjører den fem ganger, begynner med null, vi begynner som regel å telle med null i avskrevet, så blir det første gang 0 og så øker den i med 1 så blir den en, og så øker den i med 2 så det blir det to, tre, og så 4. Og når den er fire, så øker den i med en, og den blir fem, og den sjekker er i mindre enn pot. Pot er 5 så da slutter den å kjøre koden, og den går videre her og kjører resten av koden. Okej. Okay. Så det som denne skal gjøre, det er rett så slett å bare gange num med seg selv antall ganger som vi kjører koden. Da ska vi først lagre det resultatet, altså det som vi hele tiden ganger med seg selv, skal vi lagre i en midlertidig variabel som jeg ska kalle result. Den skal ha 1 til å begynne med, og så skal jeg sende tilbake den verdien. Där... Den verdien skal hele tiden være lik den gamle verdien, ganger det tallet vi sendte inn. Så når vi kjører inn den koden, så har den først verdi 1. Så får den en ny verdi som er lik 1 ganger 2, siden num er 2. Neste gang den koden er kjørt, den foreløka, så har den denne verdi 2, så blir det 2 ganger 2 som gir denne verdi 4. Og så blir det 4 ganger 2 som gir denne verdi 8 så blir det 8 2 som gir 16, og siste gang så blir det 8 ganger 2 som blir 32 og da har vi kjørt deg fem ganger, og den er ferdig, og denne skal sende tilbake 32, og det gjør den. Og endrer den denne til for eksempel 6, så blir det 64. Så denne, denne fungerer. Den har derimot en liten svakhet, O det er at vi kan jo ta potensen til negative tal. men hva skjer hvis vi putter inn minus 1? Da ska vi jo egentlig få få 2 opp i minus 1 som er 1 del på 2 som er en halv men det ska vi se at det får vi ikke fordi at sender vi inn det så får vi bare tallet 1 og det er fordi at det, da setter vi den til å være lik 1 här og så sjekker den er i mindre enn potensen. Potensen er 1, så i er ikke mindre enn potensen, så den bare hopper over hele foreløkket, så altså bare sender tilbake resultatet. Det vi kan gjøre, det er å bruke den funksjonen vi gjorde i sted her, så vi kan faktisk ta absoluttverdien av potensen, fordi at hvis vi har 2 oppød i 4 for exempel. så er det jo det samme som så ja, er det det samme som 1 delt på 2 opp i de 4 Så vi må jo fortsatt ganger 2 med seg selv 4 ganger men så må vi ta 1 del på det resultatet på slutten Så da kan vi bare først ta absoluttverdien av potensen Og når det er ferdig så kan vi sjekke om den potensen opprinnelig var var negativ Så hvis potensen er mindre enn 0 Så ska vi ta resultatet, og så ta 1 delt på resultatet. Man ska se at det fungerer. Så da sjekker den her, er det mindre enn 0? Hvis ja, gi resultatet en ny verdi som er 1 delt på resultatet. Nå kjører vi det, så ser vi at vi får en halv, og tar vi här 4, så får vi så får vi her en 16 del. Så det fungerer. Så har vi gjort en enda mer generell Det som vi ikke har gjort, og som vi heller ikke ska gjøre i den videon här. Det er hvordan vi kunne håndtert en potens med Ikke-heltall For exempel kunne vi sent inn här 2 oppød i 0,5 Og hadde vi hatt 4 oppød i 0,5, så er det samme som rota av 4 som skulle gitt tallet 2 Det hade gjort den koden her ganske mye mer komplisert, så det ska vi ikke gjøre i den videon här. Men her har vi i hvert fall en del ting som er ganske viktige når man skal komme i gang med å skrive JavaScript-kode, og det er hvordan man lager funktioner, hvordan man skriver IF-setninger, og hvordan man lager en foreløke.